الفرح بسمو متعب زاد غياب، الفرح جيتك يا مولودي فوق الخيالي، جيتك يا مولودي فوق يا سمو يحلى بنيان، سمو بنت المثالي متعبة لسمو سمو جيتك مرسل جبالي لله الدنيا مرسل جبالي في يا صغيرة كذبية وكمت ابراعي الكف السخيه وكمت ابراعي الكف السخيه اسجد بباب الدهر ولا تبالي اسجد بباب الدهر ولا تبالي واشهد ان ارتكحنا القضيه واشهد ان ارتكحنا القضيه مثل حر ماكر رصدوالي مثل حر ماكر رصدوالي واما هال عنود مو عليا واما هال عنود عليا علي يا لاسي يا <تصفيق> لصيلة والله بزين الجدالي واخوانها في حبها والنار حية واخوانها في حبها والنار حية ظالم وها الساعي عيال الغوالي ظالم وها الساعي عيال الغوالي واخواتها في زينهن نظلف تحية واخواتها في زينهن نظلف تحية في شموخ وشجون ما بهن جدالي في شموخ وشجون ما بهن جدالي مختها المسخش من شمريه تشمر بالما قبل <تصفيق> تشمر يا وقت الصعايب ما ما تبالي <تصفيق>